විඹස හේཌྷණු හබක විටි හැ පහividual,සහ෤ේ හේ හොරි හොඦ හාවින හො ඟෑ සහව පසහැන හාරිණු, ඔළදය සිඵු, ව්පාු ිහාසිශම morally єි ක ත් stripoqu කකයවු විඨේ हසමට workout වැත් වි Apps <laughs> Assim Brooks ව Dan ,ench Bloomberg විනැගශ එක මලට දාන්න එපා හ්ම් එක අතර අරන් මෙහෙම දාන්න හ්ම් තේ දාමුද දාන්න දාන්න කෝල් දාන්න දැන් 1000 1000ක් තියෙනවා අහ් සුදුක් කොමාරක තමයි ඒකත් උඩට උඩට ගලවන්න දෙක දෙන්නු නා කිව්වා ඔය ගාව ඉන්න හැන්ද බෙදෙයි වෙයි කවදාවත් යන්න ඕන නෑ මරෝල් දෙයක් ගෑනවා ඔය වගේ අපින් නෑ කියන්නේ අරකට ගාම්බීර එකට සෙල්ලමකට උදාරුම් කරන හරුකට බැල aeration කරනවා අහස් මහස්කම් කරලා ගිය වාස්තු ආලන්සුවක් දාල ගන්නවත් නෙවෙයි බුදුන් දකින්න ආමුතුරනේ හිතක් වැඩි මේ ප්‍රාණකායෝ කරණ කියන හැකියාවක් කරන කියන ගෝවිතම්පත් නිස ආකාර කරගෙන ඒෙන් ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගنده සමුන් ගanseලාට සමගාමීව 50කට 100කට දිනාත් මේ දිදාන මංගල්‍යයක් කියලා වෙっき බારે ආද දින හත්යේදී ආමුතුරනේ බුදුන් දකින්න මේ කංගකෝමේ පැල්වාඩි වල ගහකොළ gedara dor mudala කරන කියන වැඩපල කරන කියන වැකි ආරක්ෂාවල් කරන ගෝවිතම්බත් යන එන ගමන බිමන ධර්ණාය නුදණ්ණාය පැකිපුංච ආඹුවත් මේ ප්‍රාණකාරයෝ යනේන යාන වාහන දේවා ආරක්ෂා කරලා මිම්මතුඩ කෙ කිම කරදරයක් අනගාඩුවල් ලෙඩ දුකක් නැතුව මිම්මතුඩ ඒ කරන කියන වැකි ආරක්ෂාවල් නිසී ආකාර කරගන්නත් අවද මේ ප්‍රාණකාරයෝ කරන කියන ගෝවිතම්බත් සලා අතර හිමාවල් අතර කඩු දේවා ආරක්ෂා කරන බුද්ධ හිමා කරලා කිසිම සිව්පාද දෙකට උදුවත් ඇතුල් වෙන්න නොදී ආද්දී රාජයේ කරබෙල්ල පාගලා හේයස්තුණු කොට බෝබල් වලින් පිටවාල් කරලා පණු රෝග කොට රෝග සකදුරුවන් කරලා ඒ කරන කියන ආස්තුණු කොට බෝබල් වලින් නිසි ආකාර ලාභ ප්‍රෝධන ලබා ගන්නත් ඒ කරන කියන වැඩ කළවල්මින් මතුවට කරගන්න මේ ප්‍රාණකාරيونගේ අතේ වීර්ය අතට දීලා පයේ වීර්ය දීලා උරා හුරා මිතුර කරලා කට වේඋල මෝට කරලා 800000 රුපියෝ ඉවත් මතුවට කරන කියන රැකී ආරක්ෂාවල් කරන කියන ගෝඨඹත් නිසි ආකාර කරගෙනේ දැන් ලාභ ගාබාගන කපුරුමල් වගේ ඉන්න කිව්වොත් අභිමාන දෙවි ස්වාමින් වාහක සමුන් හන්සේටත් මෙලවට ප්‍රකීත්ියක් වෙනවා පර්ලෝර පිටින් සම්භාරයක් ඕප් වෙනවා බුදුන්ලකි හාමුදුරුවනේ මේ ප්‍රාණකාරුන්ගෙන් අත්වරදි පාවරදි දහසක් දක් වෙන්න පුළුවන් ඔය යනතරකකින් එනතරකකින් දක්ලාන් আদি හැත් වෙන්න පුළුවන් මේ ගානේ වර්ධන අල්ලන්නකෝ මේ වර්ධසිය අල්ලක්ම මක්කම අයංගනේ ඉරිවැර දලදවාන් සේලන් අතමත්තානේ අනුභවෙන් ශරීර පංගස්කන්ධවල පාකානුබ්බරිකන් ගසා දුරුවන් කරලා නිම්මතුවට මේ ප්‍රාණකායොන්ද ලෙඩ දුකක් කරදරයක් නැතුව හිසී ආකාර </table> ජබේ ඉඳ වරන් දෙන්න බුදුන් දකිනා දාන මංගලෙපින් සම්බාරෙපින් පඩුරක් මෙන් අයිති වෙලා කරුණාවට ගිහමුන් හාන්තේ දා දිනක් වේදී මේ මේ ප්‍රාණකාරෝ නිසී දාන මංගල්‍යයක් පෝ පුකරනවා කියලා වෙච්චි භාරේ අද දිනක් වේදී අතමුදනවා බුදුන් දකිනා හාමුදුරුවනේ ඒකවද මින්නේරි හත් අතුරුවන් වහන්සේ සමුන් මින්නේරි දොළොස් දුවට පිළිම තලාවට බැල්ම තේදානුභාව ඇති මින්නේරිය මහසෙන් මාජක සමුන් අද දිනක් වේදී මේ මේ ප්‍රාණකාරෝ නිසී ආකාර දාන මංගල්‍යයක් කොපුව කරන අදලා ආද දින හත්තේදී අසමුදන වූ බුදුන් දකිනා හාමුදුරුවනේ ඒතාවද හඹෙන් උපන් සාරුව ලෝක සප්පත් ඉඳි දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ කලුද ඇකඩ පරම්පන්දර නදුක් ගන්නා දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ යකුන්ට නායක වේෂ මුනි මහරාජෝ උත්තරම ආනන් වහන්ස සමුන්හන්සේලාද වරන්දු මණ්ඩර මහදෙවි ස්වාමින් වහන්සේ සමුන්හන්සේලාට ආද දින හත්තේදී මේ ගංගොටේ කියලා වෙච්චි බාරේ ආද දින හත්තේදී අසමුදන වූ බුදුන් දකිනා හාමුදුරුවනේ දෙල්විට හත්තා ජරුවන් වහන්ස ගැතුරුවේ අත්ත ජරුවන් වාන්ත කල කුම රාමුරුව මන්දරම දෙ ස්වාමින් මාන්තක දෙවි ස්වාමින් මාන්ස පල්ල බක්්ද ස්වාමින් ාන්ත පනි කර ස්වාමින් වාාන්ස නමැති දෙවි ස්වාමින් වාාන්ස නමනති ේවන් අන්ත කලඒ කඩෝර දෙවි ස්වාමින් මාන්ත කලේ කඩෝට දේවන් අන්ත කළු බන්ඩ අර ස්වාමින් මාන්ස දෙමල දේවතා ස්වාමින් වාාන්ස දෙමල දවින් අන්ත තමුන් අන්සේලා බෝගම්බරිින් ඇතත්කටුවන් මවාගන දැිවල බන්ඩර නායක බන්දර ඒය බන්දර ගේ බන්ඩර පතන බන්දර පිටියේ. බණ්ඩාර කබූට බණ්ඩාර බණ්ඩාර තහක්කatu දෙවි ස්වාමින් භාන්ත සමුන්හන්සේලාටත් තිතුන් කෝටික් දෙය යහමුදුන් වහත සමුන්හන්සේලාටත් අද දිහප්පේදී මේසේ කුණු දහසක් ත්‍යාගන පයේ කුණෝ මේ ගම්කොටියෙන් දාන මංගල්‍යක් ඕප්පු කරලා අපත බඳු කරලා මේ ප්‍රාණකාරෝ අද දින අපේදී කනලත් කියා සිටින්නේ ගරුවකද ගාම්බීවේකද සෙල්ලමකට පූජා රුමකට ආරාරුමකට බරාරුමකට ආත්ම මහත්කමකට රට කිය වාස්තුවක් වරන් දුවම් එකර කර ගන්නවත් ඇල්පේ මුදා සරගම යන්නවත් ඇදක් නිසා දාල ගන්නවත් ගෝණෙක් මුයක් නිසා මාස්කරනවත් නෙවේ බුදුන් හතර හිමවල් හතර කල්ඩු දේවා ආරක්ෂා කරලා බුද්ද හිමා කරලා වෙන යකේ ක්ක්ෂණියත් ගම්පාලු යකේ ක්ක්ෂණිය ප්‍රේතේ බුතේ කැත්තන් යක අය ක්ක්ෂණියන් යන්න උඩින් ගින්දර බිමින් දේව මායන් දීලා මේ ගම්කොටුවෙන් පිටවාල් කරලා මේ ගම්කොකිය ولا බඳහක් ولا gedare dora mudala sandala karana kiyana wedapala karana kiyana dakhi rakshaval karana kiyana gohitanbathi yanena gamana dibana dannaya nondannaya patipuncha unduwa me prana karu yanena yana wahana deva raksha karalama min matuda ledak dukakka thara dareyak nathuwa he karana kiyana wedapala wal nisi akara karaganna waran denna budun dakina haamdurana etabada me prana karunge hate veeriya atada dhila කාටු ඒ උල මොට කරලා හසතස જારපේවි ඉවත් කරලා මේ ගම් කොටුවේ මේ කරන කියන ගොයිකම්පත් වලින් කරඩ කියන දැකි ආරක්ෂාවලින් ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නත් බුදුන් දකින අමතරු වෙන හේත මුන් හාන්සේලා කාන්දක කරවතක රුස්සක පරුවතේක ගමන් මාලිගාවක ඇතුල් සක්වලක පිටසක්වලක දේව සභාවක බුද්ධ පෙරහැරක සත් නුදු සාදරයේක කියන කනලාව දීව නෙත්යෙන් ආහසතලේ පවතින අපේකද පොලොවතලේ පවතින තේකද බාමුදු මහා ගංගා තේකද නැහැද පෙරහැර පවතින තේකද කඩු හතර තිර හතර දේවාල හතර බුද්ධ පෙරහැර පවතින තේකද හා මුඳුරුවනේ එතමුන් හාන්සේලා නම්keliyeda polkeliyeda doliyeda peliyeda happudeeda Kailashanihita <laughs> yahan anda de maniputuwada balma teda anubhawe thimura rattharam bandara kaluda kala paanam bandara gaduk ganna devi swamin vahantha yakunda nayaka vesamuni mara rajottame anan vahantha samun hanseela da barandu mangara ma ආද දින අපේදී මේ ගංග කොට වෙන්නේ ස ආකාර දාන මංගල්‍ය කෝප්පු කරලා කනලා කියලා මිම් මාතුවට කරන කියන ගොවිතම්බත් අලාපාලුමා කරන කියන රැකී ආරක්ෂාව ලොලිලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ ගෙන එන ගමන බිමෙන් දීචිමා පළා කුණේනාගේ දරදොඩවල ධර්ණාය නොදන්නාය පැටිපුංචා උන්ද ලෙඩ කරදර ඇති වුණා කිව්වොත් සමුන් නාන්සේලාටත් නිඳා වෛතමුන් නාන්සේලාමස්නා උදව පවතිනා තේ කර නිඳා බයි නිඳා උකොට කෝල් කුරාවකට අජුවකද කරදර පැබිලා තියෙන උපත්‍රාවල් ගාතා දුරු වන් කරලා නිසි ආකාර ප්‍රපේ ඉඳ වරන් දෙන්න බුදුන් දකිනා හාමුදුරනේ එතමු නාන්සේලාට අද දිනත්දී ප්‍රාණකාරුණ දෙපැමිලා තියෙන උපద్రාවල් මන් කියනවනම් එක් වෙලේ වුණ දෙවෙලේ වුණ ලා වුණ නිතර වුණ දවස්පත වුණ කලන්දේ මලන්දේ තීසිරිකාරේ බීතවල් කෙරුණා නම් දඩෝනවා කියන මාරුස කියන කයත ආර කයට ගන්න බෑ කියන අම්ම අවිලිලා කැකුම් පිපුරුම් කියන බුදුන් දකිනා හාමුදුරුවෝ එමෙ ලේඩ දුරුවන් කරලා ආදා ඉඳලා මින් මතුවට කාපුරු කරලා ඉඳ ඉඩ හරිඳ බුදුන් දකිනා හාමුදුරුවනේ තවද ආණ්ඩ වණ්ඩ හිනත් වණ්ඩ බද්දේ ගහනද නමුසේ ඉරිබොණ්ඩ බලේ ඇති කැලේ කඩෝර දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ කැලේ කඩෝර දේවීන් නහස සමුන් නාන්සේ කන්දක කඩවත කරුස්සක පරුවතේක ගමන් මාලිගාවක ඇතුල් සක්වලක පිටසක්වලක දේව ස්වභාවක බුද්ධ පෙරහැරක සද්නුදු සාගරේක වැඩ හිටියත් දහසා කියන කනලාව දීවනේත්‍යෙන් බාලවදරලා බුදුන් දකිනා හාමුදුරුවනේ සමුන් නාන්සේට අද දිනත් වේදීමේ ඉතේකුන් දහසත් යාගෙන පයේකුන් දහසත් යාගෙන ඊරමුදුන් වෙන දාන මණ්ඩලයක් මේ ප්‍රාණකාරෝ හොප්පු කරලා නේද දු කරදර ඇති වුණා කිව්වත් අලුත් බණ්ඩාර දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ සමුන්ාංකේකත් නිඳාවයි තම්න්ාංසේගේ ආස්නා උද පවතිනාතේහිකට නිඳාවයි කෝල් කූරාවුකට අජුවකට එන්න ඉදන් සාකන් දෙපා ආද කරදර නිමා කරලා මේ ගංගොඩුවේ කරන කියන ගොවි කරගන මේටි ආකාර සැප දෙන දානකාර කපුල් මල්වහගේ ඉන්නා කිගොඩලු බන්දාර දෙවි ස්වාමින් වාහන් සමුන් ආන්දේට මෙලවට ප්‍රකීටියක් වෙනා බර්ලවට තීන් සම්භාරය කෝප්පේනවාපු තුන් දkina ආහ්වනේ තවද දෙමළ දේවතා ස්වාමින් වාහන් දෙමළ දේවීන් ආහන් සමුන් dance වල 15කනම් බොහෝදා එල්ලා දෙමළ දරුවන් පිටත් කරන් බලේ ඇතිව දුන් දkina ආමුදුරනේ හදමුන් නාන්සේන් එගොඩ බෙලට මේගොඩ බෙලට එළ දෙකට ඕසිලාවේ කාංකාරියට නැවේ කාංකාරියට නඟුරු කරපු ඇල්ලද ธิක්කෝයට මාඕයට රාජංගනම් වලට পদියන් කච්චියේ ගෙඩි ගැතේ ගල කැපූ තැන මියේටු නුගේක බල්ම තේදානු භාගති දෙමළ දේවතා ස්වාමින් භාන්ත දෙමළ දේවින් නාහන් නාන්සේ ගෑනුයි තමට පේරිණි ආitte මට රතු හොට්ටක් කියලා දෙවුර උරබන්ඩුවට කවි සින්දු වලට රාගම් වලට දැල්ම දෙහෙටක් පහ පැටි දෙමල දේවතා ස්වාමින් වාහන්ස දෙමල දේවිණි නාහන්ස සම් නාන්සේ කන්දක කලවතක රූස් එක බරුවට ඒක ගම මහලිගාවක තුල් සාත්කවලක පිටසත්කවලක දේව ස්වභාවක බුද්ධ පෙරහැරක සාත්නොඳු සාගරේක වැඩහිණියක් නේ නින්ද දහසා දින කනලාව දීවනේත්ෙන් බලවදරලා බුදුන්දා ආමුදුරුවනේ තම නාන්සේට අද දිනක් වේදීමේ ඉසේකුමු දහසත්ත්‍යයන් පයේකුමු දහසත්ත්‍යයන් ඊරමුදුන් වෙන වේලාවට මේ නිසියාකාර දාන මංගල්‍ය පුත්ෝක්රු කරලා බඩබඳු වෙන් කරලා මේ ප්‍රාණකාරෝ සමුන් නාන්සේට කනලා කියයිදින්නේ garu ekata gāmbīre ekata sellama kata ujārum kata nevey budun dakina āmuduru ney chat wadi kena me prāṇakāru min matuwata āda indala karana kiyana govitambat karana kiyana rakī rakṣāval nisiyākāra karagandath me prāṇakārunge navātan palvāḍi wala leḍa dukkaradara nimā karala me prāṇakārunge athē vīriya athata dīla paye vīriya payata dīla 7000 rupaya hoya keralama mim matuwada kirimela tad dukak karadarayak nathuwa me karana kiyana wad palawal garagane iban labhu proden labagena ada balanda heta balanda divunwen divunuda pat denna waran denna budunna thina අම්දුරනේ තම මුහන්සේලාට දුන්න දාන කෙලිතුරුමල සත්යන්ට දානේ ලබඳවතර යහපති බුදුන් දකිනා අම්දුරනේ තම මුහන්සේලාට දුන්න දාන කෙලිතුරුමල සත්යන්ට දානේ ලබඳව උසර යහපති අවසරයි බොවයි බොවයි බොවයි බොවාකටම කතෝ තම යම් භෘතමුන් මහන්ති දාදිනා තේදී මේ කාලුක් වෙන මේ ප්‍රාණකාරකෝ කරන කියන පොඩි සම්පත් වලින් කරන කිට දැකී රක්සාවළුන් තමුන් දාන මංගල්‍යයක් උත්සව කරනවා කියලා මේ කිභාරී අද දින ආපේදී අත මිදුව අත මිදුවතරින් මත්වද මේ නවාතැන් පැල් වාඩි වල ගිරදෝ කරලා සමාකරලා කරන කියන කොවි සම්පත් කරන කියන රැකී ආරක්ෂාව ආයතන නිසි ආකාර කරගෙන ඒවෙන් ලාභ කෝටි ලාභ ඉන්න වරන් දෙන්න නාම්තුණේට බුදුන්වම ගන්නෝනේ කවලේ මේ වෙනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා ඔබේ ජංගම දුරකථනයේට මේ වගේ වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට සමෂන උඩ රට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපතින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබටයවස්තාව උදා වෙනවා එහෙනම් මතකයතුව මේ වීඩියෝ නරඹලා අමසානේ subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ කරලා යන්න ආය දවසකම මෙවැනි වීඩියෝ කි මම ඉන්දිකර්ණ